ندعي مجلس القضاء الاعلى يلاقي بسرعه حل لاعاده سير العداله ومنحمل المسؤوليه لرئيس المجلس بحيانا ابريائنا ابريائنا محبوسين ايضا لماذا لا لانو الرئيس مجلس القضاء الاعلى ما بدو يعين قضاء ينظر بقضيتهم نيتنا كانت متجهه لتعيين الانتداب قاضي للبت بالامور الضروريه والملحه لا. الى حين الى حين زوال الموانع التي تحول دون وضع القاضي بيطار يده على الملاذ. طيب. واضح أنه في استنسبية بمسار التحقيق وفي كتير أسئلة مشروقة مشروعة عن الإداء الإداء الحاصل بدري ظاهر ورفاقه مسجونين من سنتين ظلم على تقصير ما ارتكبوه وممنوع عليهم وجود قاضي يستمع لهم أو ينظر بإخلاء سبيله وقعنا كنواب كتاب إلى رئيس المجلس وإلى المجلس بضرورة السير فوراً برفع الْحَصَنَاتِ للمصول أمام العدلة هو الحادث فك الحصابي Yep, that's a